mødet i dag, det skulle egentlig give dem, der står på vores boligliste en chance for ligesom at være de første, der ser det nye boligprojekt, som Frifald sætter til salg her den 3. maj. Så det vi har gjort, det er, at vi har inviteret dem, der står på boliglisten, til ligesom at komme og høre både arkitekterne fortælle lidt om idéen bag ved selve byggeriet og Frifald fortæller lidt om hvad skal man sige, materialer der er og ejendomsmelderne kunne ligesom komme et bud på, hvad der kan være af tilkøb og størrelser på øh, ejendomsskatter og, og grund af foreningsbidrag osv. Jeg synes, det er et spændende projekt, som bryder med den normale tanke om byudvikling og et, et stramt koncept, som, som gør, at man ved, hvad det er, man går ind til, og, og som er nytænkt i forhold til boligbyggeri i